Anders Morgenthal og jeg, vi har lavet en ny film. Den hedder Mugge og Vejfesten, og vi er rigtig spændte på, hvad folk synes om den. Så jeg har fået en af mine gamle bekendte til at komme ind og se den og fortælle, hvad han synes. Han står lige her. Hej, dolf. Dag, Når man ser på dig, så tænker man, ham der, han har potentiale. Han kunne da sagtens stå på gaden og sælge hus forbi. Dolf hvad du laver? Dolf en populær leg, der hedder fortorps af Greta Thunberg. Sådan! Tag den, kender du Thunberg? Et mopset svensk barn, der vil sige hvad som helst for at pjekke fra skole. Okay, kom, så går vi ind. Lyn hurtigt op som en ninja. Ingen så noget. Faktum. Okay, nu begynder mukke og vejfesten. Hvad med mukke? Det er en rigtig glad 10-årig dreng med lille hår. Vi derovre, der bor jeg og vores naboer, det er familien Skovelykke. De på flere ind I møder Henrik. Han er helt skuldig af, som man siger. Aaaaaah! Hey, hvad sker der? Vi er midt i filmen. Jeg skal ud! Jeg skal ud! Aaaaaah! Meget meget forvirret! Hvad er du så forvirret over? Stolt elsker mugge! Mugge er den bedste dreng, der lever! Jeg elsker ham lige så højt, som jeg elsker Putin! Torpedoer, cirkelspark i ansigtet på yogainstruktører, Og Morten Messers, mit søndige ah! Det er jeg simpelthen så begejstret for at høre! De stille menneskelige støvmide, stolt for noget at sige til hele Danmark. I spilder jeres tid, munker og vejfesten er det eneste danskerne bør bruge deres tid på. Glem alt andet underholdning. Glem alle andre film. Hvad med den der Avengers? Det er jo 100's fiasko. I Avengers påstår de er alle superhelter med. Det er jo svindel. Hvor var Sylvester Stallone? Hvor var Søren Espersen? Hvor var Volbeat? Hvor var Lars Sager? Hvor var de skøne mandfolk, der spiser på restaurant Flammen? Tre gange om ugen? Hvor var de vult? Ah! Øh, jamen der er jo også tv. Folk elsker at se tv. Danskere, drop tv! Tossekassen er opfundet for at gøre jer helt passive, så eliten kan snyde jer, Men de sidder er helt opslugt af, hvad der dog sker i vild med dans. Oh nej, Silas Holst danser med en mand, og hvad så? Silas kan danse med hvad som helst. En mand, et muldyr, en gaffeltruk, et glædeskab fuld af møtrækker. Det er lige Det er bare underholdning. Silas Holst er en robot, bygget for at holde jer distraheret, så I aldrig gør oprør! Vi vil være frie er der kun én ting at gøre. Fang Silas, ramp ham ind i et bur og kast entertaineren i den nærmeste sydende vulkan! <tryk> Det er sjovt, hvor man leder efter talent. Nu har de lidt i 10 år! Erkan det! Det findes ikke! Vær dog lidt nyttig. I leder efter nogle bilnøgler, folk ikke kan finde. Eller en vogse, der er løbet væk. Der er I måske en chance. Hey! Dolph har en idé til, hvad I kan lede efter. Meningen med Thomas Blackmans karriere. Led efter den! Og led efter de øverste knapper i hans skjorte, Så man altid lader stå vidt åben. Fordi Særling har hørt, at hud sælger. Ja, Blakmann. I Paradise Hotel. Du er ikke en 21-årig Matas-ekspedient fra Silkeborg, der hedder Sabine Michel. Du er 89 år gammel! Find en rullekrav! Find en burka! Blank, man. Det er på høje tid! Du dækkes helt til! Øh, ja okay. Så er der jo folk, der er blevet så glade for de der sociale medier. I spilder jeres tid, I er på Instagram hele tiden og følger såkaldte Rollemodeller, skråstreget assholes. I kigger forblændet ned i telefonen og tænker Oh my god, Christiane Sambor müller har fået et par nye cowboy bukser. Det hjælper ikke! Hun har stadig den samme stemme, der som en istyl flænser folks trommehinder og efterlader alle evigt traumatiseret. Ja yes, sø. ja, uh, yeah, ja, yeah, okay. Jeg har bare også hørt, at uh, pop-sakkeren Kristoffer har en kæreste, som også er sådan aktiv. Øh, uh, Sillemaus. Sillemaus! Hendes eneste kompetence i hele verden er, at hun ikke er tyk. Andet kan Sillemaus ikke. Sillemaus, hun vil så gerne have opmærksomhed. Og det synes jeg, hun skal have fra alverdens snigeskytter. Men Dolf, der er også rigtig mange mennesker, der elsker at lytte til noget god musik. Dansker, drop al musik. I lytter til kæle Dekker, som Casey Gilly og den nuttede narkoman Hugo Helmi. Casey, du er en suspekt hårdkæl, der aldrig bør komme i nærheden af frugtbare lysårede kvinder. Der er kun én ting at gøre. Tvangsdealisering. Der er ingen vej udenom. Svide bukserne, Casey, og lad Tolf og en motorsav komme til. Dolph, hvad er ligesom budskabet? Smukke og vejfesten er det eneste danske underholdning, der har noget værd siden vores deltagelse i Irskrig. Punktum. Det er jeg rigtig glad for. Så er det. Alt. Stop, wolf! Det er ikke dig, jeg kan lide! Det er Måge! Øh! Uh, er forvirret? Kærlighed gør Dolf svimmel? Vær uh, Jeg må tænke på noget andet. Jeg leger busken af Panels Skibers baghoved. Dø, bus, Dø, Skibers baghoved! Ah!